بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أعزائي المشاهدين في كل مكان مرحبا بكم وتحية مباركة من عند الله أول شيء النهارده هنتكلم فيه إن شاء الله هو التحضير لعلامات الساعة الكبرى الآن هناك جنود مجندة من الله لتحضير علامات الساعة الكبرى دون أن نشعر بها أو يعلنوا عن أنفسهم فنحن الآن على موعد قريب جداً مع علامات الساعة الكبرى وخصوصاً التي تأتينا من مصر فمعظم العلامات يعني معظمها او كلها تقريبا يعني هتيجي من مصر يعني مش عارف هل هي مصادفة ام هي حقيقة ام هي خيال لكن انا ارجح ان هي حقيقة طبعا مش ممكن تكون مصادفة برضو لانها هي دي كل ده بتدبير الهي وجمع كل الاشياء في مصر تقريبا يعني زي ما وضحت ليكم قبل كده ان السد ياجوج وماجوج من مصر اللي هو الفيضان والجفاف دبه الارض اللي هي الملكه كيلواترا برضو من مصر هيكل سليمان بعد الدراسه وتتبع أثره وجدناه برضو سوف ياتي من مصر فيعني كل ده من مصر المسيح طبعا البطل اللي هو بطل حفلتنا يعني حفلة علامات الساعة الكبرى اللي هتظهر هو هيجي من مصر برضو طيب احنا بنسأل دلوقتي هيجي ازاي المسيح عليه السلام في مجيئه التاني هل هيجي يعني طاير من السماء ونازل على الأرض؟ ولا هيجي انسان عادي زينا زيه كده طبعا هيجي انسان عادي زي ما هو مكتوب في اشعياء حداشر انه هيجي انسان عادي مولود من ذكر وانثى يعني ابن الانسان كما قال المسيح عليه السلام وذكره في الانجيل نيجي بقى موضوعنا يعني هيجي المسيح من مصر ويولد في مصر وهو موجود معنا الان ويعيش معنا ويعيش همومنا ويعرف جميع مشاكلنا وكل ده ربنا عمله عشان يعرف يحكم بين الناس لو انه جاء من السماء هيعرف ازاي الناس هو انسان زينا زيه يعني يعني يبرمجوا ربنا سبحانه يعني مش ممكن طبعا لان في القرآن الكريم بيقول حتى لو انزلنا ملك لجعلناه رجل رجلا ولبسنا عليهم مما يلبسون. يعني كلمات قاطعة هي سنة الله لن تجد لها تبديلا او تحويلا عنها وكل الكلام اللي يقولك ده هيجي من السماء و بتاع ده كفر كله مش حقيقي مفيش حاجه اسمها هيجي من السماء دي نازل على سوريا نازل بالطياره بس عادي عادي نزل ولكن صعوده منين او مجيئه منين اصلا هيطلع منين طالع من مصر نازل سوريا يبقى في حاجه اسمها طالع نازل هتلاقي حتى تذكرة بتاعت الطيارة تذكرة الترام تذكرة القطر في طالع ونازل اتوبيس اسمه طالع ونازل يعني هيطلع من مصر هينزل سوريا ماشي مقبولة كده لكن هينزل من السماء دي ايه استحالة عشان ايه محدش يفكر في الكلام ده ده كلام غير منطقي وغير ديني وما اي اساس من الصحة وكل احاديث الرسول الغيبيه هي احاديث تشبيهيه انا بنكرهاش هي صحيحه صحيحه فان الرسول قالها لكن ليها تشبيه للمعاني مثال يعني اديكم مثال على ذلك ياجوج ماجوج قال طولهم طول نخله وماجوج هي طوله ثلاثه اشجار ده تعبير عن الفيضان والجفاف برضو في حديث تاني يقولك مثلا يجتمعوا هم هما وياخدوا مواشيهم وحاجتهم ويتحصنوا عارفين ان الميه هتيجي عليهم في انذارات هتيجي الاول ان الميه هتيجي فالناس هتاخد بعضها وتلم المواشي بتاعتها وكل ما غلى سمعه بقى تاخده وتمشي بيه نفس الحكايه لما جيء برضو المسيح شبهها بانه نازل على جناحين ملكين اللي هي الطياره هو شايف جناحين قال لك ملائكي يعني الرؤيه شايفها كده الرسول عليه الصلاة والسلام هو كذاب هو صادق بس ايه ليها ايه تعبير وليها تفسير هي ايه دي بقى الحاجات اللي تتفسر وتتدبر ثانيا طبعا المسيح مش اله مش اله خالص يعني زي ما بيقولوا المسيحيين يعني انما من قال الله ان المسيح هو الله فقد كفر ده يعتبر كفر رسمي لان الانجيل التوراه والانجيل والقران كتب سماويه من عند الله ومين قال بقى ان المسيح هو الله المسيح نفسه ما قالش كده قال انا عبد الله وبعبد الله قلت لي اه اصل ده نسوت وده لهوت عارف ايه طيب ماشي هقول لك انا ماشي انا معاك بقى نسوت ولهوت تعالى بقى في النسوت اللي بتقوله عليه ده كويس قلت المسيح بياكل ويشرب ويروح السوق ويجتمع بالناس ده ايه النسوت ماشي طيب يتجوز قال لك لا دي خطيه يعني احنا جينا من خطيه يعني الانسان ده جامل من خطيه ولما انتشرت المسيحيه بقى بخطيه لما انتوا اتجوزتوا عملتوا خطيه عشان اتجوزتوا هنتكلم بقى كلام معقول بقى يعني نتكلم كلام صح يا منتكلمش نتكلمش خالص بدل ما انتوا متعرفوش حاجه يا يعني ما تتكلموش احسن يعني انتوا هتفهمونا ايه احنا هنجيب بقى ميكانيكي بقى ومهندس ميكانيكي ومهندس كهربا عشان يفهمنا كل شويه مين هو المسيح المسيح هو عبد الله ورسول الله خلاص انتهت القصه على كده وربنا عمل ايه بينزل عليه الوحي بيقول الكلام بتاع ربنا لكن هو ايه بيقول لكم كلام ربنا بس ادي الفكره كلها لكن ما هوش اله ولا ابن اله ولا الكلام ده انما الابن والاب بيقولوا كلام كله ان هو ايه مطيع لابوه ان هو الطاعه بيطيع الله يعني عبد الله لأن كل ابن بيطيع أبوه ويتلقى الأوامر من مين؟ من أبوه يعني لكنه إيه الأوامر والنواهي بياخدها من مين؟ من الأب اللي هو مذكور في الإنجيل والابن اللي هو البار بقى اللي بيسمع الكلام ويتبع تعاليم الله ويحفظها وربنا هو الراعي ليه. بس انما يعني بقى فكرة بقى آه الابن وايكونة ومش أيقونة تمنون يعني دوشة في دماغ الواحد على ايه هو القرآن مفيش احسن منه تاخدوا منه وتطبقوا منه على الانجيل خدم من القرآن مطبق في الانجيل بتاعك يبقى انت كده مشيت بالانجيل صح هو ربنا صحح المصاري بتاع الانجيل شوفوا راجعوا بقى القرآن بيقولكوا ايه مش لازم انا اقولكوا كل راجع القرآن شوف قال لكم ايه ومشوا على القرآن واتبعوا الإنجيل بقى بتاعكم. عشان كل شوية واحد يقولي لأ طب إنت شبهت بقى المسيحة بالعروس والمسيح بالعريس إذا كان هو العروسة والعريس خطيه طب بتشبههم ليه بعض يعني هي أصبحت العروسة والعريس دولت خطايا بيخطئوا عشان بيتجوزوا لما قلت له المسيح هينزل على امرأته يعني امرأته فعلا وهيتجوز قالك لا ده المسيح لا يمكن ان هو يتجوز ابدا وابدا ونفر ما يتجوزش ده دي بقى متجوز ليه عندهم عقيده ان المسيح هو الله الله بيتجوز طبعا لا طب الله بيتولد طبعا لا انا اقول لكم كلمه واحده بس هي كل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وانتوا بتتبعوا الضلال اللي هو دخل عليكم من 400 سنة بعد الميلاد المسيح ومجمع وقالوا قانون الإيمان المسيحي اللي هو ما مقالهوش أصلا المسيح ماشي وانتوا التبعت مش اتبعتوش كده بقى المسيح اتبعتوا بقى شخص تاني غير المسيح اتبعتوا المسيح الكذاب يعني انتوا اتبعتوا المسيح الكذاب لغاية لما يجيلكوا بقى المسيح تاني في مجيئه التاني يقولكوا لأ انتوا طبعتوا المسيح التاني. اما هيجي المسيح تاني المجيئ التاني ليه عشان يطبطب علينا قولنا كويسين شكرا يا اطفال انتوا عملتوا حلو لا احنا عملنا كلنا خاطئين دلوقتي كل الناس دي خاطئه وهيجي يصحح الأديان كلها فترقبوا مجيء المسيح الثاني قريبا واعلموا إنه سوف يقول لكم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وسوف يبطل عقيدة الإيمان المسيحي التي فعلها المسيح الدجال عندما قال إنه مولود وغير مخلوق ولا مخلوق وغير مولود ما الله مش عارف أنا بتقولوا الكلام عجيب عجيب الشكل يعني ربنا اتولد وما تخلقش هو خلق نفسه ايه ليه كده يعني انتوا هتستفيدوا ايه من كده انتوا طبعا ضحيه انا بعتبركم ضحيه من ضحايا المسيح الدجال اللي هو دجل عليكم واتبعتوه ونادى باسم المسيح وانتوا صدقتوه ومشيتوا وراه فده بقى انتوا كده ايه مشيتوا في غلط كبير اوي بس لغايه دلوقتي انا يعني اعتبركم ايه يعني الخراف الضالة التي يأتي بعدها المسيح ويناديكم فان له غفر الله لكم متقدم ومتأخر من ذنوبكم ان استمريتم في هذا العقيدة عقيدة المسيح الدجال اللي جاد دجل عليكم وقال لكم قانون الإيمان المسيحي كده وانتوا استبعتوه وكذبتوا القرآن اللي هو جاء بعد سيدنا عيسى يبقى انتوا أحرار لما يجي كمان المسيح هيجيبلكم ايات عظيمة وينزولوا على امرأته اللي هي سوف تكون المرأة هذه المرأة هي وبطرة وتعيش وتحيا من جديد لان الملاك بيقولك قال له لا تسجد لي لا تفعل اني عبد معك انا اقلب لك شهادة يسوع شهادة بيت النبوة ان المرأة دي هتبقى شهادة بيت النبوة ان هي تشهد للمسيح ان ده فعلا المسيح وان ده هو احياها يبقى هو ده المسيح وكمان هيجيب هيكل سليمان وتابوت الشهادة زي ما بتقولوا أو تابوت العهد زي ما بيقولوا اليهود هيجيبه ده دليل تاني وبرضه اتبعتوش يبقى انتوا كده خرجتوا خلاص كده ايه من ملة المسيحية تماما والمسيح بريء وربنا بريء منكم إلى يوم الدين وهيحاسبكم حساب عسير انما دلوقتي ربنا بقى ايه يتولاكم برحمته ويعتبركم اكنكم خراف ضاله لا تعلموا شيئا عن هذا الدين حتى ياتي المسيح في المجيء الثاني ويقول لكم الدين الحقيقي وتتبعوه ان لم تتبعوه فانتوا كده اضرتم نفسكم لكن كنايسكم محدش هيمسها اللي موجوده دلوقتي كلها تحرف في عقيدته عايز تستمر في نفس العقيدة حتى بعد ما جاء المسيح ده براحتك تماما يعني مفيش اي مشكلة فيش اي مشاكل عندنا من ناحية دي خالص لانه يقول لكم لكم دينكم وليا دي انت عايز تمشي في الدين ده انت حر وده عايز يروح يعبد الشيطان ده حر وإيه اللي عايز يروح يعبد ربنا حر انت حر في ملام تدور. بس كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته